29 червня Сергій одним із перших прибув на місце ранкових обстрілів. Армія Російської Федерації завдала ракетних ударів по житловому району міста. 29 червня приблизно о 6 ранку тривали вибухи. Десь о 6.25 годині ми виїхали на місце. По прибутку на місце було встановлено, що будівля частково розрушена. Пошуково-рятувальні роботи тоді тривали чотири доби. В перший день два працівники ДСНС у Миколаївській області отримали тяжкі поранення через сух бетонних конструкцій. Приступили до ліквідації наслідків, проведення аварійних рятувальних та пошукових робіт. Також трапилось нещастя з одним з нашим співробітників, який почув голос людей з-під завалів. Почали аварійні рятувальні роботи, блокування потерпілих з-під завалів, в результаті чого на одного з підробітників теж потрапив під завали, та він був доставлений до лікарні швидкої медичної допомоги. На момент обстрілу у житловому будинку перебували сім'ї з дітьми, літні люди та тварини. Рятувальники мали розібрати бетонні конструкції верхніх поверхів, аби дістати з-під завалів тіла людей. Після розвідки, як поспілкувався з сусідами, було зрозуміло, що це житловий будинок, в якому досі живуть люди. Тобто, це майже всі квартири ніхто звідси не виїжджав, повністю житловий будинок. Майже всі люди, які тут проживають, ну, знаходились в квартирах. По-перше, наше завдання було це знайти потерпілих та деплокувати їх з-під завалів. Звичайно, на місці ліквідації даної надзвичайної ситуації було Залучено багато техніки та особового складу. Спочатку, коли ми сюди приїхали, поверхи як такого вже і не було. Тобто майже всі поверхи не обрушились на перший таж. З-під завалів будівлі дістали тіла восьми людей. Ще шість отримали поранення. Роботи проводилися вдень і вночі. Цілодобово вони були чотири дні. Ми шукали людей. Ось на цьому місці ми так. з підломки дістали жінку та винесли її на вулицю, передали експертам. Це було вже на другий день, оскільки Не, я так, розумію. Це вже ми вже на другий день тут, було три поверхи ще залишилось. Там було Відомо, що ще знаходяться люди. Робота чоловіків тяжка та виснажлива. Кожного виїзду рятувальники ризикують власним життям та здоров'ям. Утім, розповідають, це їхня місія – рятувати людей. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.